یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا جی کہ ایک بوڑھی مائی صاحبہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے وجہ کیا ہے جی یہاں پر ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نام کا ایک جادوگر آ گیا اور وہ کہتی تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا گیا وہ مرید ہو جاتا ہے وہ ان کا دھرم چھین لیتے گئے تو اپنے گھر کے باہر تھڑے پہ سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کوئی بندہ آئے یہ سامان میرے سر پہ رکھائے اور میں مکہ چھوڑ کے جاؤں تو دیکھتے ہی دیکھتے اسی صناح میں آقا کریم علیہ سلاد و تشریف لے آیا اور بڑھیا سے پوچھا کہ اماں جان کیوں بیٹھی ہے یہاں پر تو وہ کہنے لے کہ بھتیجے یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھوا دو تو آپ علیہ ہی سلاد نے وہ گٹھڑی اٹھائی نہ تو وہ ذرا وزنی تھی تو آپ نے ہی صلاد و سلام نے آگے سے فرمایا اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو جہاں تک آپ نے جانا ہے یہ وزنی ہے میں اٹھا کے آپ کے ساتھ چھوڑ آتا ہوں آپ مجھے بتائیے آپ نے جانا کہاں پر ہے تو وہ بوڑھی مائی صاحبہ جو تھے وہ کہنے لیں کہ بیٹا بہت مہربانی ہوگی اگر یہ وزنی گٹھڑی اٹھوا کے باہر رکھواؤ تو آپ نے ہی صلاد و سلام نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور شہر مکہ سے باہر جاؤں اس نے جانا تھا وہاں پر رکھ دیا جہاں سے قافلے آتے جاتے تھے دوسرے شہروں کے تو وہ مائی صاحبہ جو تھی ان سے آقا کریم علیہ ہی سلاط نے پوچھا کہ اماں مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہو لوگ تو دور سے نقل مکانی کر کے یہاں پہ آتے ہیں آپ یہاں سے جا رہی ہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں تو وہ جو بوڑھی مائی صاحبہ تھی وہ کہنے لگی بیٹا کیا بتاؤں تجھے سنا ہے کہ شہر مکہ میں ایک محمد صلی اللہ تعالی وسلم اسلام کا ایک جادوگر آیا ہے سنا ہے جس کو دیکھتا ہے دین چھین لیتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ میرے ابا اجداد جو بتوں کو پوجتے تھے ان کا دھرم جو ہے وہ مجھ سے چھین جائے کہیں یہ نہ ہو کہ آتے جاتے راستے میں مکہ کی گلیوں میں کہیں میری نظر پڑ جائے اور میرا دین مجھ سے چھین لیں تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی اسی وجہ سے میں شہر مکہ چھوڑ کے جا رہی ہو لیکن بیٹا تو بتا کہ تو کون ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ شہر مکہ کیوں چھوڑا ہے تو میں بتاؤں گی یہ وجہ تھی لیکن اگر میں یہ بتاؤں گی کہ اس وجہ سے میں چھوڑ کے آئی ہوں تو لوگ شہر مکہ کو برا بھلا کہیں گے تو وہاں پر میں تیرا ذکر کروں گی کہ وہاں پر ایک اچھا بندہ بھی رہتا ہے تو لوگ تعریفیں کیا کریں گے شہر کی تو وہ مائی صاحبہ جو تھی وہ پوچھنے لگی بیٹا بتاؤ تم کون ہو تو آپری ہی سلاد و سلام نے اس بوڑھی عورت کو فرمایا کہ اماں جس سے بھاگ کے ڈر کے تو شہر مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہ محمد تیرے سامنے کھڑا تو وہ کہنے لگی کہ آپ محمد ہیں کہ ہاں حضور پاک نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں تو پھر وہ بوڑھی کہنے لگی کہ میں تیری مرید ہو گئی تیرے تک کے اداواں میں مرید ہو گئی کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجئے آپ کی نظروں کا جادو مجھ پہ چلے لیکن اپنے بارے میں اتنا سننے کے باوجود بھی آقا کریم علیہ صلاحت و نے یہ نہیں فرمایا کہ سامان پھینکا بھائی تو تو میرے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں نہیں بلکہ ان کی سوچ بدلی زاویہ بدلا نظریہ بدلا کیسے ان کی طرح بن کے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کریمانہ سے یہ اخلاق اور یہ رویے کہاں ہیں ہمیں کوئی بندہ اگر بری بھلی بات ایک بھی کر دے حضرت تو ہم تو چڑھ دوڑتے ہیں تیری اتنی ضرورتوں نے مجھے پورا بھلا کہا میں شہر کا سب سے رئیس ترین آدمی ہوں اور تو میرے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے حضرت پھر یہ بھی ماحول ہے نا اس طرح کا کہ اگر کسی کے ہتھے کوئی چڑھ جائے نا جی کہ یہ میرے بارے میں باتیں کرتا ہے تو وہ ننانوے کو چھوڑ کے نا وہ اسی ایک کے اوپر فوکس رکھے گا وہ 99 کو نہیں دیکھا گئے کہ یار 99 مجھ سے محبت بھی کرتے گئے تو ایک کے اوپر ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے تو 99 محبت کرنے والوں کے چہرے کو دیکھ تو محبت بار